Zeran kudeatu Nafarroako nazio Anistazuna? Como podemos hacer compatible la diversidad Navarra con un proiecto para Navarra? Me aldera hoy, erantzuteko Anistazunaaren kudeak eta demokratikoa Nafarroan proiektuan eragile, aditu eta herritarrekin eh, lan egin dugu proiektu parte hartzaile baten bidez eta kultura demokratikoan sakontzeko helburuarekin.